السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخبارنا شاد تمام؟ جديدكم اليوم مقطع جديد، بس مقطع اليوم منيس، الصلاة على النبي، لا تنسى الاشتراك في حسابات حسابات الحلوة تحت في صندوق الوصف، تابعوني عليها كلهم، لا تكونوا بدماغكم. صباح النشاط والحيوية، وعيونك الحلوة الوردية، صباح الراب صباح كل شي احباب صباحي قلبي وقلوبكم كلنا اقرب صباحي الخير طيب العافيه يا مدير شكرا لك شفت الشاي كيف يقدمونه يا اخي كذا الشاي ولا بلاش اتعلم اتعلم تلقى ما عاد شيء والله اي والله يا عيال بيجي تا شويه ما ما طلعت برا الرياض، برا الرياض ما طلعت. ممكن برا لا نصير نطلع الشغل بس ولا كيف غير كذا ما لان جتني بدايات بس وين؟ انا ما كنت حاط فاضي لا وما ما تفضيت عشان اسلم على ضيوف امي جابتهم حل عني بقى حل عني بقى اتركني اتركني ان شاء الله يا واطي يا الامس اختبار رياضيات المراقب يا ابن الذين إش فيك متشدد شفيك فيك متشدد منقش وراك إش عليك انت أصلاً ما خذ شرف ابن الذين قسم بالله تنظر فيك روكت أنا عاص ترك بس العجيب مشكل إنه قشت في ناس قشت وصوت كل شيء ولحد الآن فكر حاله بطل اليوم المراقب مدرس دين مرة بطل I love you مدرس دين ترى مو حار عادي والله صبروا عادي مره مو حار لا حول ولا, ولا <تصفيق> الله صار صوت سلفتي ترى مو؟ ده مفتاح العربية لا لا تكهرب <تصفيق> توقع انه تكهرب لانه حديد و <تصفيق> <تصفيق> شاء الله. لا لا لا هذا بلك الخيار. أبو محمد <تصفيق> <تصفيق> <دي جاي>. <تصفيق> حافظ <تصفيق> المكيف عمل ذا اشترك اخر يطلع لنا تصبر <صار> الله هذا مريض مره ايش طالب دبل وانت ايش طالب كبش دينو طالب شاهي اجيب له بيبسي جيب لي بيبسي وعصير امسك بس عيالهم امي تقول لي يعني الواحد لازم ينظف يعني ممكن خاف يعني بعيد الشر انه واحد حدا يموت ما ادري أنا الموت ما تعرف فيجي فالضيوف تجي وما ادري وشو اه they didn't clean the يا القسم بالله اني ساكن هنا هذا متى انكسر؟ وذا متى انبنى؟ وذاك متى انبنى؟ وذاك متى يا اخي اكلي هناك أنا تخصصي طب. لا لا طب أسنان. <تصفيق> هذا مو بس حولت هندسة. خلاص تمام. أكلمك بعدين. تصدق؟ والله أنا من أول نفسي، إحنا بدنا دورين، نفسي أسوي دور ثالث، بس بدل ما أدفع لمهندس يعني من برا، قلت خلاص أنت قدك موجود ها؟ إي أيوة والله حتى أنا قلت بدور ثالث الثالث. إيوه إيوه إيوه. إي أيوة بس أنا مو مهندس معماري. طب إيش تخصصك أنت؟ ما ما حاقول لكم، لأنه أنتوا أنتوا بس بتستغلوني انتم بتعرفوا تخصص عشان تستغلوني مو عشان تدعموني و... كذا يكلم ابوه في احد يكلم أخوه الكبير كذا اه اه اه ايش ايش تخصصك قلنا قلنا ترباني منك شيء بس بندعمك احنا هندسه برمجيات صدق والله من اول نفسي اسوي تطبيق انه اشبك ال... المكيفات في الجوال عشان اشغل المكيف انا برا البيت والله فكره حلوه ايوه ايوه, أيوه. صدق ابوي كنت احسب ما عندك هرجه <تصفيق> بكره التطبيق يتاز اخد صلح الجوال هذا ما ادري ايش فيه بس انا دوب تخصصت ما اعرف اسوي الاشياء هذه عاب عاب عاب عاب هذا ايش يسوي كسرته والله ما ادري ليش بس كسرته حسيت انه حاطينه عشان اكسره والله اعلم طبعا انا بمقابل ما شيء لما يخلص عمار مرات تروح تشوف العمارة فرح أنا كذا فخرب فيها صوت كذا تكون فاضي. سوت غني، ترك أي شيء يبد براسك. Me and Eric about to go vandalize some stuff. Hi. Sure about this? Yeah, man. Just go, جايك يجب ان سارق عن الزوج من الزوجين بس هل انت تتحدث عن الزوجين بس هل انت أمي عن الزوجين ما هل انت أمي عن الزوجين كان زاح لا انت عايز Dude, what are you gonna do? Bro, there's cars. Oh, Josh! Bro! شو بات أنا أنا والله أعرف حظي أعرفه عرفوا عرفوا أعرفه أعرفه أعرفه أعرفه لا لا هذا حظه مصخم ألف يا رجل جرباً ده مو حظ يقول والله أني ضايق من خلاهي وفي خلاهي خاطري ما هو بوده نفسيه ودها اوف لا تقلس الله يرحم امه الله يلعن جحلتك ما شاء الله صح بس لا ما شاء الله استهش استهش لا جحش هذا على الزط حاله طالع الله زي قد <تصفيق> ما هذا место كم تجي <تصفيق> 140 كيلتاش <مشترك> والله اه كذا الضحكه اه اه ...فول جلابة هذا البصل وهذا الطماطم وهذا الفول وهذا الزيت. أنا أنا بشغل <مش> الوالد. <خالو> <تصفيق> Hey. the gorilla, video the King. Macaroni with the chicken strips. Uh. <laughs> لديك طاقع لديك طاقعين قاعد لا لا لا هذه ملعنه هذه ملعنه ما تصير أوي أوي، نيت يا. صيرنا حبيب المشاكل اللي بثمها اوه ها ها ها ها لا أحسن. <شتركز> استغفر <تصفيق> الله العظيم الحمد لله مو بس عدنا يعني طبعا انا ما احب انه اكون جالس وفي حرمه تسوق يا لطيف تسوق بحاله واحده اذا انا ما كنت اقدر اسوق احسن يديتش مكسوره يا يعني. يا رب كسر بس هذه مو كسر هذه الشعر. انا قاعد زي بس مو بدي الغباء. لا يا لا يا قطعني يا ثوب. صوت طقة. <تصفي> <صفيق> <مبتح> <مبتح> انا عندي المقاطع مرة بطل استغرب. <مبتح> They do this every year. على حس شيء قومها اذا تريلا يا اللي وقع لو انا والله لاكسر ذاك الحمار اللي حاطه قسم لا اكسر شكلها على وين؟ طبعا انا اول ما رحت اول ما كنت بالشام قالوا لي بكرة في المدارس بيجي في تفاصل تمام؟ انا الحلم هذا الواقع هذا <تصفح> استهلا الله الله ملاشي ماتنا اوكي انا انا كنت انتم اقطعت بلاك اشتراك وحسب تحت بصندوق الوصف تابعوني عليها كلها وعود الله بي باي باي